ألف مبروك الشهادة والتخرج يا الغزال بالعزيمة والإرادة، جبتلي لي على شهادة، يا ناجحة يا بنت أبوها والحبايب فرح فيها، خالتك ترقص أمامك والحفلة كلها عجال، قالت الفرحة كبيرة وصالحة صارت طبيبة وحققت حلم القبيلة. يبيك جنة ويجعلك ربي فخر لاهل النفوس الحية بالسعادة هو والفرح عم الحضور نجحه بدر البدور ويجعل الفرحة تدوم بالسعادة والسرور والفرح عم الحضور نجحه بدر البدور ويجعل الفرحة تدوم ويجعل الفرحة تدوم